أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب ومن يحل عليه غضب فقد هوى وإني لغفر لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم تدار ayat 80 sampai 82 surah ha. Sebagai sambung daripada kisah hubungan dengan uh, Firaun, Nabi Musa dan Bani Israil. Kita gamar bahawa isi yang ada di dalam surah ni Allah Taala ayat di ayat yang ke-79 tu adalah sebagai akhirnya hidup Firaun iaitu wa dalla fir'aunu qaumahu wa ma hada sebab ayat sebelum pada ni Allah royak ketika Firaun tergelak ataupun lemah di dalam air maka matilah dia ayat 80 ni mula kesoh yang kedua yang panggil ton yang kedua ikutlah kita nak tok ton mana-mana 1 2 3 ikutlah tapi dia panggil chat telah telah chat tu nah dulu ketika nabi Musa budak-budak ha nabi Musa ada duduk dia dalam istana Firaun lepas pada tu dia besar dia tubek daripada istana Firaun dia duduk di Madian pelik mari seru Firaun lepas pada tu ha dihambat oleh Firaun sehingga nabi Musa dengan Bani Israel selamat diselamatkan oleh Allah Ta'ala pergi ke tebing sana ha, ni? mulalah di tebing sana ayat yang ke-80 surah Paha kesoh Nabi Musa dengan Bani Israel tak ada lah Fir'aun um. tentera Fir'aun um pun mati belakang dah tapi Nabi Musa kena duit jual banyak ha, cara hidup dengan Bani Israel yang agak katanya pada mula-mula tu nampak berjuru, nampak molek dah tapi dia jadi beragai banyak Setelah kuat-kuat dia selamat Daripada Fir'aun Inilah yang Allah Ta'ala panggil Ya Bani Israel Lepas tu, bila kita perhati dalam Quran ni Memang banyak Hei Bani bani, hey, bani Israel Siapa tu? Iaitunya anak cucu daripada Nabi Yaakob Ramah Yang Allah Ta'ala panggil Wahai Bani Israel Sesungguhnya kami telah selamatkan kamu dari seteru kamu. Siapa tu? Fir'aun. Dan kami telah janjikan kamu dengan memberi wahyu kepada Nabi Musa di sebelah kanan gunung Tursinah itu. Ani, Cerita dia apa saja? Tapi Allah Ta'ala perekah menjadi duduk dalam satu ayat. Sebab apa tu? Setelah Bani Israel duduk di tebing sebelah sana Tursinah. Allah Ta'ala pun raya kepada Nabi Musa Mungkin Menajak aku di Bukit Tursinah Lepas tu lepas pada ni Mungkin pilih Beberapa orang di kalengi Orang yang menghir Musa Naik juga Ke Bukit Tursinah Sebab apa tu? Sebab Nabi Musa yang nak pergi terima Ajarin Allah di atas bukit Masya Allah Yang bukit-bukit ni Yang ada hubung, hubung kait dengan wahyu Pak nah, cirak-cirak dalam Quran Nabi Musa terima wahyu Daripada Allah Atas bukit Tersina Nabi S.A.W Nabi Muhammad di Dalam Mekah Dalam satu gua yang ada di atas bukit juga, Iaitunya Terima wahyu Masya Allah Wahirat ada terjemuh oleh pimpinan ar Rahman di bawah Lapis Milen. Tatkala mereka keluar dari Maseh, Lapis Milen Lima. Allah Taala mengingatkan kaum bani Israel supaya mereka mengenangkan nikmat-nikmat yang tersebut dan supaya mereka menjauhi segala yang mendatangkan kemurkaan. Amare daripada Allah Taala, tuan daripada Allah, mung selamat dah bani Israel, mungak mulak. Mujang hidup duduk pergi buat lemot benar-benar yang Allah Taala marah masuk dalam ayat semula wa nazzalna alaikumul manna was sana orang-orang Bani Israel pada masa tu duduk di tengah-tengah padang duduk dalam kawasan bawah bukit Tursina tak ada makan ni nak makan ada pun ada sikit-sikit tak padah dengan makin Yang ada di kawasan tu Maka Allah ta'ala awak turun tu? Al-man dengan salwa Iaitu Dan kami turunkan kepada kamu Man Baca molek tu dalam Quran Man dengan Dan salwa Iaitu ke apa? Tengok dalam Alik bawah Lapis 9 ni Hak sebenarnya man salwa ni duduk di dalam Awas suratul baqarah lagi Allah Ta'ala rakyat iaitu sejenis makanan yang turun daripada langit supaya ni saya madu turun dia akan pergi lekat di batu di pokok kayu ataupun setengah-setengah riwayat katanya dia turun tu tak? kalau dia ngangur mulut pun masuk dalam mulut ni Allah Ta'ala pergi pisik kepada Bani Israel salwa pula iaitu buru puyuh jadi banyak buru puyuh boleh makan. Bonus boleh makan goreng ataupun panggang dan sebagainya. Ini makan yang Allah Taala wayak di dalam yang di, yang beri kepada Bani Israel pada masa itu iaitu cuba kita baca 89 ni. Kita tahu kalau mereka keluar dari Mesir dan tinggal di padang pasir Sinai. Yang sukar mendapat makan di situ. Tuhan telah menurunkan kepada mereka man dan salwa untuk dimakan. Lihat penjelasan nomor 28. 28 ni, Dalam pimpinan Al-Rahman, Kena rajuk semula kepada suratul Baqarah. Yang Allah Ta'ala, Rayak sasa, Hubungi dengan puak-puak bani Israel ketika duduk di, Tepi-tepi Bukit Tursina. Masya Allah. Anda, Gitulah. lah. Mari ayat yang ke lapai puluh, puluh satu. Tuhar min Kulu ma tayibatima razaqnakum. Ni royak ni bukan arti royak kepada Bani Israel saja dah bahkan royak kepada semua manusia. Serta makan, serta kami katakan, makanlah dari benda-benda yang baik yang kami kurniakan kepada kamu. Sebab tu kita ni wajib makan benda hak hak baik. Yang yang makan benda hak bahaya, benda yang merosak tubuh badan kita, benda-benda haram tak leh Lepas kita fikir sendiri lah Hok yang merbahaya Tak ada perbeda Kita fikir sendiri Sama ada makan Isak Cocok Semua Dia kira makin minum Sebab Makan minum ni Umumnya benda masuk di dalam Tubuh badai kita Lepas kita fikir sendiri Orang ada akal fikir ya, Fikir sendiri Kita duduk pergi makan Benda-benda Yang pasang curi kamlang Ataupun memabukkan Memeningkan kepala Rusak tubuh badai Allah Ta'ala say kepada kita makailah dari benar-benar yang baik yang kami kurniakan kepada kamu dan janganlah kamu melampaui batas padanya jangan lemad, jangan dooh berapa dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 8, 9, yakni makailah dari rezeki yang telah diberikan itu dan janganlah kamu melampaui batas dengan menggunakannya secara yang dilahirkan hanya tak leh nak atau bersikap tidak bersyukur. Hanya yin-ying manusia kena ingat semua. Boleh makan, boleh seni Tuhani kena syukur kepada Allah. Sebab makanan yang boleh kita makan ni adalah rezeki daripadanya Kalau takdir katanya Dia takwi kepada kita. Dia halang kita daripada makan rezeki tu, maka kurus kering -ku matilah kita. Sebab tu kita dengan secara umum kita boleh duk makan, duk minum, boleh duk menyawa, masya-Allah. Kena syukur banyak. Terima kasih kepada Allah Taala ni sedyar manusia. Nah. Kalau kita kait dengan hak syukur Tuha puji Nabi Nuh. Dalam awal surah Al-Isra, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam Ketika apa? Ketika, ketika Nabi bangun Semaya malam-malam Sampai ke satu ketika Satu ketika dah bukan tiap-tiap malam Tiap-tiap hari Nabi bekok kaki dah Satu ketika Nabi bekok kaki Siti Aisyah tanya Wahai Rasulullah Kacik buat apa lagi? Semaya waktu malam Sampai ke bekok kaki-kaki Kalau kecik mudah-mudah Tak orang dah buat apa Dia bangun semaya lagi Nabi jawab afala aku nu abdan syakura Tak salah kalau sekiranya aku ni nak jadi seorang hamba yang banyak syukur kepada Allah. Ah sebab itulah kita orang Islam ni kena banyaknya syukur kepada Allah. Nabi royak di dalam satu hadis. Nabi katanya aku berasa herya terhadap orang mukmin yang segala-galanya adalah molek bagi dia segaloh molek belaka bagi orang mukmin. Orang mukmin mana tu? Orang mukmin yang baik, yang jujur, yang peha, yang ngerti agama. Yang, yang, yang, yang, yang bersih. Patu adanya cuti dalam kehidupan dia. Nabi katakan gano? Apabila dia kena kesusahan, dia sabar. Nabi katanya fa kana khayralah. Dia sabar tu adalah baik bagi dia. Bila dia ditipu apa ni bila dia di apa ni, bila dia diuji dia sabar bila dia di di apa ni, diberi nikmat kesenangan dia syukur syakara fa kana khayran lah dia syukur dan syukur tu adalah lebih baik eh, adalah baik bagi dia maka mas, masya-Allah ha nak ayat katanya tiap-tiap orang kena syukur banyak hak pentingnya kita boleh kesenangan yang Allah Taala bagi jangan lupa sama sekali hang nikmat kebaikan ke yang Allah Taala bagi kerana yang demikian kamu akan ditimpa kemurkaan ni to have say nah fayahilla alaikum ghadabi ghadabi ni artinya ke apa kemurkaan aku kemarahan aku masyaallah nah dan sesiapa yang ditimpa kemurkaan aku maka sesungguhnya binasalah ia wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa ni to have say yang ni, siapa aku marah dia aku marah bila kepadamu maka orang tu adalah binasalah faqad hawa hawa hawa ni artinya orang tu tidak duduk di atas jalan benar Masya masyaallah patu satu tulisan ini nabi royak di dalam hadis iaitu nya tertulis di pintu syurga ini nah, Kita akan boleh tengok belakang ni. Akan boleh baca belakang Walaupun orang tak pandai baca atas dunia Bila siapa di pitu syurga Akan boleh tengoknya Tuhir katanya Inna rahmati ghalabat ghababi Ini nah, benar yang tertulis Di atas apa tu? Atas pitu syurga Pitu syurga ni MasyaAllah Lawah Perjalan ni ni Nabi Royak bertanya daripada negeri tu siapa akan negeri ni. Jauh. Nauyak kata nyol, bosanya pitu syurga tak ada kena berebut masuk. Tapi Allah Taala wui pisiknyo kepada ahli syurga tu ha tulis inna rahmatī ghalabat ghadabī. Sesungguhnya rahmat aku tu mengatasi kemurkae aku. Maknanyo Kualita aku ni, lebih hebat daripada kekuatan kuasa Allah. Maknanya orang okay, yang ada boleh masuk di dalam syurga, Allah tak ada tak menghalang. Ha, Itu lah yang Allah tak ada rayak kepada ahli syurga. Apabila dia duduk di dalam syurga, Siap dah tuh? kata katakan, "Uhihla alaikum. Uhihla alaikum Ridwani, fala ashatu abada." Aku halakan kepada kamu semua. Redo aku. Maknanya, Hei hamba aku. Mududuk dah ridhala syurga sesuka-suka hati kamu. Fala ashatu abada. Aku tidak akan maruh. Tidak akan murka kepadamu. Buat selama-lamu. Ni cuba kita gambar katanya. Yang Nabi raya macam ni. Haha syurga tu. Tepat yang kita akan duduk di sana. Lepas tu, kita jangan We Allah Ta'ala maruh kepada kita Masa kita duduk atas dunia Hak ni, hak penting ni Hak naknya Jangan ke Allah Ta'ala maruh kepada kita Murka, beci kepada kita Masa duduk atas dunia lagi Allah Ta'ala beci Hino Apatah lagi Nak duduk di akhirat sikit lagi pon puang daripada kita duduk atas dunia Macam mana Gitulah Timurnya di akhirat Gambar dah? sebab tu jangan we Allah Taala marah kepada kita duduk atas dunia. We Allah Taala tambah semua rahmat kebaikan ke. kita pun minta semua ya Allah rahmatkanlah kepada aku Sayalah kasihkanlah kepada aku. Tuhan nak kasih kepada kita setakat mana wallah alam. Hak tu duduk di niat kita, amalan kita, perbuatan kita. Bersihnya hati kita duduk atas muka dunia barulah Allah Taala kasih. Tapi kalau sekiranya wal iazubillah Orang yang Allah Ta'ala maruh masa dia duduk atas dunia. Allah. Terutamanya orang-orang kafir. Orang kafir, orang, orang, orang munafir, orang banyak buat dosa. Orang yang gelomok hari-hari dia tu dengan benda-benda tak boleh walaupun dia beragama Islam. Maka duit haram. Ha. Korabcan menipu, gotuh-gotuh. Puapan banyak dalam hidup dia. Nak beri Allah Ta'ala kasih macam mana orang pasal ini. Lepas tu, Kacik ya, mudah mudah Padai muka dia. Yang Allah Ta'ala buh dalam ni akar. Terutamanya, orang-orang pasang ganah, karuk, banyak dosa. Duk wang pen, benar-benar hati molek. Nak jadi punuh. Gatuh, gani punuh. Ni, Masya Allah. Sikit lagi. Duk dalam ni akar. lah. Yang Allah raya di dalam ayat dalam surah Paha ni. kepada Bani Israel. Memakai molek, meminum molek mujangi deraka kepada aku siapa aku marah siapa yang aku marah ingat molek maka orang tu sesaklah dia binasa lah dia tapi Allah tak Taala buka lagi peluang ni akhir sekali dah ayat yang ke 82 ni buka peluang wa inni la ghafar dan sesungguhnya aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat liman tab tengok kalau kalau ulama, dia hurai ayat pasal Allah Ta'ala murka ni tak? Malah. Kita dengar siapa kriyat. Tapi Allah Ta'ala tabi'at. Ayat. Di dalam Al-Quran, apabila tengkriyat, maka dia akan adanya congwoh. Akan adanya jala tubik. Allah Ta'ala dia ampun semua. So wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila saliha. Thummahtada. Ni ayat ni bukaan untuk Bani Israel saja tak? tapi untuk semua manusia dan sesungguhnya aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta berimeh dan beramal soleh Allah ni syarat lah, eh? kakah dia panggil kakah-kakah untuk kita nak jadi orang baik orang berjuru yang pertama, taubat, berimeh, beramal soleh kemudian ia tetap teguh menurut pertunjuk yang diberikan kepadanya so, maknanya orang itu duduk dalam hidayah semua so, tak ada nak deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah ayat-ayat pasal ini akan menjadi nah penawar, ubah kepada kita dan membersihkan kehidupan kita. Wallahu a'lam wa sallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.